الرحمن الرحیم صورت البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا تزکیہ نفس اور شریعت جو کہ بیسٹ پریکٹسز ہے اس میں آپ ہم یہ ان لیکچرز میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو فائنینشیل پالیسیز کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس میں سب سے پہلے تو ایتھکس بتائے گئے کہ بھی جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس طرح کرنا اور کسی کو اذیت نہ دینا دل آزاری نہ کرنا احسان جتان, نہ جتانا بلکہ اچھے طریقے سے بڑی عزت کے ساتھ دینا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے رزلٹس بھی بتائیں کہ تمہیں کیا کیا بینیفٹس ملیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے طریقے سے روک دیا گیا کہ جس سے ہم لوگوں کی مال چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے ایسٹس ہے کچھ بھی ہے تو اس پہ قبضہ کرنے کے سارے خاص طور پر انٹرسٹ کا طریقہ عام رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اب اگر قرض لینا پڑا کسی آدمی کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ کا ایک یہ حکم ہے یہ بھی عنایت کیا اور یہ اس پہ جو آدمی بھی قرض دے رہا ہے یا لے رہا تو اس کو یہ ضرور کر لینا چاہیے کریڈٹ کے موقع پہ جب ہمیں ضرورت ہو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صورت البقرہ کی جو یہ 282 ہنڈریڈ آیت ہے یہ قرآن مجید کے سب سے طویل آیت ہے یہ تو اس کا مطالعہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت سر ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے مسمم منوزا تدات اجلیم مسمن فخ فخب ولقتبینکم کابل ادا کاب کما عل الله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن, أن يملله فليملل وليه بالعدل وستشدہدنی مررجالکم من من فائلم یقونا رجوائنی فرجل ومر مِنَ میمن تردو تَضِلَّ مشہدائی ان تد الْأُخْرَى وَلَا فتوزکرا احداہ وَلَا ولائ بشھھادہ اذا ما دعوا ولا تسعمون ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل ذلكم اقصت عند الله واقوم للشهادتي وادنا الله ترتاب ترتابو الا ان تكون تجارتا حاضرۃ تديرونها بينكم فليسا علیکم جناح اللہ تختبوحا و اشدو ازا طبا ولادار کاتبن ولا, ولا شہید ون طفلو فن فسوکم بکم وط اللہ وکم اللہ وَ اللہ بک الشین علی اِمان والو قرض کے معاملات البتہ ہوں گے لہذا تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار یعنی کریڈٹ کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو اب یہ دیکھیں کہ یہ حکم ہے کہ لکھ لیا کرو جب بھی کریڈٹ دو یا لو جو بھی کر رہا ہے تو ضرور کریں اسے اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور لوگ بعض خط نہیں دیتے پیسے یہ چلتا ہے سلسلہ اب اس کے لیے پھر آگے ارشاد ہوا اب یہ ایک ایک اسٹیپ کر کے اس کو یہ بتایا گیا ان چیزوں کا احتیاط کرنا اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی قانونی ڈاکومنٹس جو آپ کا کریڈٹ لیگل ڈاکومنٹ ہو لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے یعنی اب پہلا حکم تو ان کے لیے آیا کہ جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ لکھنا ہے تیار کرنا ہے جو یہ وسیقہ جو لکھتے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ تو وہ صحیح طریقے سے بالکل سچ لکھیں اس میں پھر دوسرا حکم ہوا کہ جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دیں یہ بھی حکم ہے کہ یہ اگر دوسرا ایک ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھی یہ کریڈٹ ہم دینے لگے ہیں اب دونوں آمنے سامنے موجود ہیں تو جو لیگل ڈاکومنٹ جنہوں نے بنانے ہیں وہ اس طرح لکھیں اب آج سافٹ کے ذریعے بھی یہ سب چل رہا ہوتا ہے سلسلہ تو یہ بھی جس آدمی کو آتا ہے اللہ نے اسے طریقہ سکھایا ہے لکھنے کا تو پھر وہ لکھ لے تیسرا حکم اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے یعنی اب یہ آدمی کے جو قرض لے رہا ہے تو یہ حق عائد اس پہ آئے گا نا کہ اس پہ لازم ہوگا کہ وہ اب پیسے واپس بھی کرے تو اس پر یہ لازم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں یہ نہ ہو کہ یہ ڈاکومنٹ میں مثلا آپ نے ون ملین لیے اور اس میں ایک زیرو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اب وہ دس لاکھ کے بجائے ایک لاکھ رہ گیا تو بھی یہ نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر دیا کہ یہ احتیاط کرنا جو ایکزیکٹ آپ نے لیا ہے اپنے لون تو اب آپ نے لازماً اس کو یہ ڈاکومینٹ کرنا ہے چک کرنے لیں دیکھنے سے اور بالکل صحیح لکھے پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان, نادان اور ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دیں ظاہر ہے کہ ایک آدمی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے اسے نہیں پتہ کہ ڈاکومنٹ کیسا ہوتا ہے کیا کرنا ہے تو پھر اس کا جو بھی ولی ولی میں اس کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے اس کا پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں بھائی بھی ہو سکتے ہیں وہ جو بھی ہوں ان کے تو وہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ایکزیکٹ کہ اتنا کریڈٹ ہم نے لیا اب ہم اتنی رقم آپ کو اس ٹائم میں یہ واپس کر لیں یہ پورا صحیح اور تم اس میں اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی گواہی کر کرا لو لیکن اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی یعنی اب یہ حکم ہوا کہ بھی ساتھ گواہ بھی بنا لو تاکہ اگر کوئی اللیگل معاملہ ہو جائے اور پھر وہ عدالت میں چلا جائے تو پھر دو آدمی گواہ ضرور ہو منیمم تاکہ وہ عدالت کے جو جج ہے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں جی اتنی رقم انہوں نے لی تھی اتنی دینی ہے تو اس حساب سے وہ کر لیں اور یہ بتایا کہ اگر تمہارے کوئی جاننے والے نہ ہوتے ہیں دو مرد ملیں تو ایک مرد وہ خواتین سے کر لو اب خواتین کو دو اس لیے کیا کہ بھائی اب ظاہر ہے کہ خواتین کا زیادہ تر یہ کریڈٹ لینے دینے کا آج کل تو ہو گیا کافی معاملہ پہلے نہیں تھا تو مرد ہی کرتے تھے تو اگر خواتین ہو تو پھر یہ کہا گیا کہ لازمی تم دو کر لینا اس لیے کہ اگر ایک جو وہ تھوڑی سی کسی معاملے میں ان کو الجھن آ جائے کچھ کنفیوز ہو جائیں تو دوسری ان کو صحیح یاد کرا دے گی تاکہ ایگزیکٹ رقم وہ صحیح آ جائے سام کہ اتنی رقم انہوں نے انصاحب نے انصاف کو اتنے دے نہیں تو یہ اچھا اس سے کہ بعض لوگوں نے کچھ کالرز نے یہ اشتہار کیا کہ شاید خواتین کے لیے آدھی گواہی ہوتی ہے تو یہ اس کا کوئی دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے بلکہ صرف خاص طور پر جتنے لیگل ڈاکومنٹس بنانے تو وہ بتایا گیا کہ بھی چونکہ خواتین زیادہ تر اس کام میں نہیں رہی ہیں تو اس لیے ایک پوری ہر ہر ٹائم کے لیے قرآن کے حکم ہے تو بھی یہ ہے کہ دو کر لو تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو لیکن اگر کوئی اور معاملہ ہے کہ جیسے اگر فائنینشل اپنے لون اگر دینا ہے تو وہ معاملہ یا لیگل اس کی بات نہیں ہے بلکہ کوئی جرم کا معاملہ ہوا اور اب خاتون وہ پوری ایک فل ایک گواہی ان کی ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہے دین میں دین میں صرف خاص طور پر اس کریڈٹ لیگل ڈاکیومنٹ کے بارے میں حکم ہے بس کہ وہاں پہ دو آ جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ ان کے لیے آسانی ہوگی ورنہ اب یہ کہ جرا جب خاص طور پر ذرا کی جائے گی وہاں پہ عدالت میں تو ان کے لیے آسانی رہے یہ ان کی آسانی کے لیے انہیں حکم دیا گیا ورنہ ان کی گواہی بالکل مرد اور عورت کی ایک جیسی ہے اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ اگر گواہ جو ہے وہ عدالت ان کو بلائے تو پھر وہ آئیں وہاں پہ یہ نہیں کہ وہاں پہ بھاگ جائیں جی میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں سستی نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے. اس سے اور اس سے تمہارے شبوں میں پڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی فرمایا گیا کہ بھی اس کو لازمن لکھوا لیا کرو تاکہ اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں کوئی سستی نہ کرو کہ اچھا یار اپنا دوست ہے اپنا بھائی ہے اس کو ہم دے دیں تو اس کو بھی کرو کیونکہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی اس وقت تو اگنور کر لیتے ہیں نہیں جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بعد میں جب وہ معاملہ آتا ہے تو پھر پریکٹیکل کیسز ہم نے دیکھے کہ خود اپنے سگے بھائیوں میں اور بہنوں میں ایک دوسرے پہ مقدمے چلتے ہیں آپ کو اگر انٹرسٹ ہو تو آپ خود آپ عدالت میں جو مقدمے آئے ہوں فائنینشیلی اس کو آپ سرچ کر کے اور خود دیکھ لیجیے کہ اس نوعیت کیوں ہیں کہ ڈاکیومنٹ نہ ہو تو پھر جس نے پیسے دیئے ہوئے وہ پھنس جاتا ہے اس کو پھر پیسے نہیں ملتا. پھر آگے یہ فرمایا ہاں, اگر رو برو یعنی کیش ٹرانزیکشن اور دست گرداں آمنے سامنے نوعیت کو تو تب اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی وہاں پہ نہ لکھے کیش ہے اپنی چیز آپ نے دیکھ لی آپ کو پتہ چلا کہ اچھی کوالٹی ہے لے لی آپ نے اگلے کو کیش دے دیا دیٹس اوکے okay, وہاں ضرورت نہیں ہے لیکن وہ تب آئے گی ضرورت کہ اگر کوالٹی کا آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر آپ تب بھی یہ ڈاکومنٹ ان سے بنوا لیں تاکہ اس طرح یہ ہے کہ اگر بعد میں گھر جا کے پتہ چلے کہ یہ چیز میں یہ پرابلم ہے واپس بھی کر سکے وہ اس کے بعد ٹرانزیکشن کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو کہ جب ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں تو اس وقت بھی گواہ آ جائے تاکہ عدالت میں اگر معاملہ آئے تو یہ بات بالکل سامنے آ جائے متنوع رہو کہ لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ جو تمہارے چپک جائے گا یعنی یہ بھی ساری امت کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر جب بھی یہ گواہ جو یا جو لکھ رہے ہیں ان پہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اگر ہوا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ایسی حرکت کرے گا اس کے لیے بہت بڑا گناہ ان کے لیے آخرت میں آ جائے گا اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پہ کر لیتے ہیں معاملہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اللہ ہر چیز سے واقف ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پہ ان لوگوں کو فرمایا کہ بھائی کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہی ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں اور کیسے معاملات ہیں تو انہیں بتا دیا گیا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے تاکہ تم اپنے پیسے کو آپ کو آپ کو کیش واپس مل جائے آپ کو مقصد یہ ہے سارا تو اس سے آپ مضبوط کر اچھا پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا کہ اکثر ممالک میں جب یہ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا تو اس کی واقعی اس پہ پھر مل بھی جاتے ہیں پیسے واپس لیکن اگر عدالتی معاملہ کسی ملک میں اچھا نہ ہو تو پھر وہاں پہ پھر یہ پرابلمس رہتے ہیں تو آپ پھر یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں لیگل معاملہ وہ اچھا نہیں چل رہا تو پھر آپ کریڈٹ دیں نہ پھر اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا دوست یا رشتہ دار واقعی پرابلمس میں ہے تو پھر آپ دیں اور ذہنی طور پر پھر آپ چھ ڈاکومنٹ بھی بنا لیں لیکن پھر ذہنی طور پر سوچ لیں کہ بھئی امید یہی ہے کہ ان ملیں گے نہیں تو پھر اتنا دے دیں جتنا آپ دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی خدمت کے طور پر آپ دیں اسے یہ آپ کے لیے مشورہ دوں گا میں پھر اگلی آیفت میں مزید حکم بھی عنایت فرمایا وہ ان کم تم اعلیٰ سفرنگ ولم تجدو کاتباً فریحان مقبوضة فإن أمنى بعضكم بعضا فليود الذي فليود الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم ولا تكتم الشهداء ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه اس آصمن قلب ہو اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہارے کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن یعنی پریج قبضہ کرانے کا کی صورت بھی ہو سکتا ہے پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی وہ چیز امانت رکھی گئی ہے وہ یہ امانت واپس کر اور اللہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور اس معاملے میں گواہی کروا لے اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ اور یاد رکھو کہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے تو یہ اجازت کہ کا سفر ہے یا ان کیس اسے کیے ہی ہم قیاس کر سکتے ہیں ایسا سنہریو ہے کہ جب ہمیں کوئی ڈاکومنٹ इसे ही तरह नहीं बन रहे है या कोई और प्रॉब्लम है हमें लगता है कि क्रेडिट वापस नहीं मिलेगा तो फिर हम प्लेज कर सकते हैं अब उसके लिए आजकल जैसे चलता है कि अगले की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तो ये इस तरह के एक बबूत के तौर पर है कि अगले को अगला कर्ज वापस दे भी तो दे दे तो उसको वापस कर लें या आपको वैसे ही बीच में भरोसा आ गया अगले पर तो फिर उसे वापस कर लें तो इससे ये भी चीज़ क्लियर है کہ جناب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگلے سے پلج کے طور پر کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی ایسٹس ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ ایسی حرکت بالکل نہیں کرنی اب لوگ ورنہ تو پھر سود کی شکل بن جاتی ہے یعنی مثلا آپ نے کسی کو کہا کہ ٹھیک ہے جی تمہیں میں یہ دس لاکھ دے رہا ہوں اپنا یہ جو گھر ہے یہ تم مجھے دو یا اپنی گاڑی ادھر دے دو مجھے چلو پلج کے طور پر لے لی کچھ دیر کے لیے تو اس میں آدمی پھر اسے رینٹ کار کے طور پر لگا دے یا اس گھر کو میں رینٹ لے کے مزید کماتا ہے یہ جائز نہیں یعنی اس پہ تو آپ دیکھیے کہ بڑی اچھے اچھی اچھی مثالیں ملتی ہیں نیک لوگوں میں جیسے اب وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے قرض دیا تھا کسی کو تو اب بیچ میں وہ ایک جگہ پہ دھوپ تھی اور وہ حساب کے گھر کے ساتھ تھے لیکن وہ اس کا سایہ بھی انہوں نے نہیں لیا کہتے نہیں بھائی یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میں اگلے سے کوئی انٹرسٹ نہ لے لوں گا تو ایک ان کا ایک ایتھیکلی ان کا ذوق تھا کہ انہوں نے کہ بھی یہ میں اگلے سے مزید کچھ کوئی بھی فائدہ نہ اٹھاؤں تو یہ انہوں نے کیا تو اب دیکھیے کہ یہ اسپیشلی یہ احکامات کہ آپ کو کریڈٹ سیل کے طور پر یا ویسے ہی کریڈٹ کے طور پر آپ دے رہے ہیں قرض کے طور پہ تو پھر ان چیزوں کا خیال کرنا ہے تو یہ حکم تھا اور اس میں پھر آپ مزید سوچ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پالیسیز اینڈ پروسیجرز فائنینشیل میٹرز میں کیا کیے اب یہاں پہ یہ معاملہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد اسی صورت کی آخری تین آیات جو ہیں وہ خاص طور پہ اس کا تعلق ایمان سے متعلق ہے جہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں ان شاء اللہ کر اللہ و خیر واسن الجدا آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں تو بلا تکلف آپ جب چاہیں آپ ای میل کر دیجئے تو آپ کی تک خدمت کی جا سکے جداک الگ